Aquesta exposició és un recorregut per la vida i obra de Picasso a través dels ulls de, de Palau i Fabra. Li devíem aquest recorregut perquè tenim l'obra literària de, de Palau explicant Picasso, però el que no havíem vist mai era la cuina, el taller de l'alquimista fa aquest or, que és una, són més de 20 títols explicant vida i obra de Picasso, donant importància sobretot el vincle, dels de, vincles de Picasso amb Catalunya, és el primer a reivindicar-ho i el que hem fet és una mica eh, estreure algun d'aquests materials de, del fons de la Fundació i el que portem aquí és la reconstrucció d'una cartografia picassiana comparo al Palau amb una espècie de, de Sherlock Holmes picassià perquè ell va al lloc del crim, que d'alguna manera és, són els escenaris de Màlaga, La Coruña, Barcelona, Madrid, etc. I ell intenta explicar què és el que passa a tallar. El que, el que passa a tallar és, des de que s'ha pintat eh, sense caritat eh, el carrer de la Plata de Barcelona, un lloc que està documentat aquí fotogràficament i, per cert, on no hi ha cap placa que recordi que el Picasso, el primer taller de la seva vida, el va tenir a Barcelona. I eh, altres llocs, com el Bató a que és on... Picasso pinta les senyoretes de Vinyó. El que hem fet també és intentar reconstruir aquest diàleg entre eh, Picasso i Palau. Tenim els materials de treball en dues vitrines que hi ha per aquí. Picasso, la manera que té d'expressar-se amb el Palau és per escrit, per també dibuixant. I si Palau ha visitat el Batolauar i vol saber com és per dins l'estudi on es pinten les senyoretes de Vinyó, el Picasso li respon agafant el paper que té i li dibuixa, li fa un croquis i aquí en aquesta exposició tenim aquest croquis. La nostra intenció en aquesta exposició és que els que vingueu aquí i d'alguna manera coneixeu l'obra de, de Palau sobre Picasso que ara sabeu més de com cuinava de com es feien aquestes recerques i després els que no heu llegit al palau investigador de Picasso de qui sortiu amb ganes de, de buscar els seus llibres.